إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدٍ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبَرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ قَاوَبَ وَالاسْبَاطِ وَعِيسَى وَأيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ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 الملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وخدوا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 وأجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يذبون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 فَأَفَرِدَكَ مِثْلُ حَظِّ الْأَنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَمْ تظُنُّونَ